بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طبعا المهدي المنتظر ها شغلنا الشاغل الان ولماذا يأتي المهدي المنتظر ولماذا ننتظره وكل هذه الاقاويل سوف اقولها واقصها عليكم اولا طبعا نبوءاتي اصبحت صحيحة جدا لان في فيديو قبل اربعة ايام او كده تنبأت فيه ان عبور المياه الممر الاوسط لسد النهضة سوف يكون يوم عشرة غسطس 2022 او يزيد يوم او يومين او ثلاثة قلت مفيش مشكلة يعني وده حصل بالفعل الحمد لله فالنبقات اصبحت صحيحة وواقعية اكتر فطبعا نحن نسعى الان للحفر والتنقيب عن الملكة كيلوباترا التي نعتبرها في البحث بتاعي ان هي دبه الارض فعند خروج ملكة كيلوباترا تمنع عننا العذاب الإلهي ده اول حاجة اللي هو انهيار السد العالي الذي يجعله الله دكة لان ده هو سد الفيضان والجفاف اللي هو يأجوج ومأجوج بلغه القوم اللي هو قابلهم ذو القرنين طبعا في علامات كثيره تدل على ان السد العالي هو سد يأجوج ومأجوج المؤكد لدينا وسوف يعني اقيم حفله يعني فيديو خاص إن شاء الله عن هذا السد ولماذا ادعي إن هو سد يأجوج وماجوج وخلافه من طبعا القرآن والتوراة والإنجيل هجب لكم من كل الكتب السماوية ومن كتب التاريخ نفسها اللي بتدل على كده المهم المهدي المنتظر هيجي عشان الظلم الارض اصبحت ملئت ظلما وجورا فكل مؤسسات الدوله الان بمصر ملئت ظلما وجورا لكن الشيوخ ما يقدروش يقولوا الكلام ده ويقروش اي حاجه الا غير الكلام الحلو والتطبيل الناعم للسلطة فطبعا ده اكبر خطأ لأن هم مش فارقه معهم هم عايزين يودوا السلطة اصلا النار عادي بيداروا عليهم عشان يودوهم النار في الاخر كهنم وبئس المصير مش عاوزين ليهم الجنة عشان كده بيزدوهم دلالة هم كمان بيزودوا نفسهم دلالة لكن لو احنا اتبعنا القرآن الكريم وعرفنا قصه شعيب وان المشكله الكبرى كانت الميزان والغش في الميزان وربنا دمر القريه دي وجعلهم كلهم موتى بعد ان اخرج شعيب ومن امن معه وياريت نتعظ كمان بايام نوح لما اخد المؤمنين وغرق الباقي <تصفيق> عشان إحنا اعتدنا على الظلم فأصبح شيء عادي ومألوف بالنسبة لنا، زي زي زي المسيحيين بالظبط أصبح شيء عادي ومألوف إنهم يقولوا على المسيح إله عادي، خلاص أشيء ألفوه والسنة والشيعة كل واحد منهم فوادي يعني السنة تقول لك ده واحد اسمه محمد عبد الله هو المهدي المنتظر خلاص هم واسقين مية في المية إن اللي اسمه محمد عبد الله خلاص خلاص بقى عقيدة وشريعة عندهم يعني لا يحيدوا عنها كذلك في بعض الشيعة ينتظروا خروج المهدي المنتظر من سرداب يعني شوفت دي بقى وعقيدة عندهم ثابته وصحيحة ومية في المية لا هي مذكورة في القرآن ولا في أحاديث ولا في أي كتاب سماوي لكن الناس مؤمنة بيها ونفس الحكاية يأجوج ومأجوج مين قال لك انهم قوم وربنا مذكرش ذكرش انهم قوم أبدا في القرآن الكريم حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش انهم قوم في أي حديث فعلشان كده أنا بحذر الناس من الخوض في العلامات الخاطئة علامات الساعه الكبرى فدي اكبر مصيبه هتصيبنا فالخوف من الخطا الغير مقصود ممكن يؤدي بينا الى الهلاك واحنا مش عايزين نسعى ونبحث وندور وهندور ليه وعشان ايه احنا كده عايشين وخلاص يعني اهو جه السد نهار نهار بقى نعمله ايه فده العالم ايه المتكلة لكن لما انت تتوكل على الله ونشوفه حكاية الملكة كيلوغترة ونخرجها ونقيم سد وقائي اخر جديد يعني جنوب السد العالي يبقى كده انقذنا نفسينا مش عايزين ننقذ نفسينا خلينا زي ما احنا قاعدين ايدينا على خدنا ولما يحصل بقى الطوفان موتنا بقى هلكنا من الجوع هلكنا من المرض جم ناس قطع طرق دخل علينا موتونا عشان ياخدوا اكلنا وشربنا لما ايه الناس هتموت بعضيها عشان ياكلوا ويشربوا عشان يقدر يعيش مش عشان يسرق عشان يروح يجيب بيهم مخدرات واترفة لا عشان ياكل ممكن يقتل اخر عشان يأكل هنوصل يعني لمرحلة شريعة الغابة بقى يعني البقاء للاقوى في حالة المجاعة البقاء للاقوى عشان كده بنبه الناس في خطورة عليهم كبيرة وياريت الناس تسمعني وتتصل بي وتشارك وتفعل قناة عشان نقدر نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس ونقدر ننقذ مصر تليفوني زيرو اتناشر تمانية خمسة وكان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحاصل على ليسانس آداب قسم جغرافيا وتحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله